У відділі давньої історії обласного краєзнавчого музею експонують дряпанки часів Київської Русі. Завідувачка відділу Вікторія Бачинська розповідає, їх знайшли під час розкопок на Гусятинщині в 1987 році. Вони зроблені з глини, є чуть додавання піску, орнаментовані. Дані дві дряпанки, в них є горизонтальний орнамент, які поділений на сектора. У кожному секторі приблизно 9 таких ліній. Даний орнамент ми можемо пропустити, що ці горизонтальні лінії це символізують землю. Дряпанки датують 12-13 століттям, каже Вікторія Бачинська. Вона розповіла, для чого їх використовували в той час. Їх використовували в упокоєванні, щоб задобрити батьків рідних і отримати від них якийсь своєрідний захист, а також закопували на ниві, щоб був гарний врожай. О, і в багатьох народів світу яйце символізує сонце, що несе з собою життя, радість і пробудження природи. Саме тому яйце є весняним атрибутом весняних циклів і його дарували один одному на Великдень. О, також то, що, м, є така версія, що в язичників вони приносили їх подарунок в язичницькому богам, з близьким друзям і благодійникам на Новий рік і також на день народження». Загалом, каже Вікторія Бочинська, таких дряпанок у музеях України не більше сотні. «Є ці дві дряпанки, вони зберігаються у нас у фондах. Ми хочемо показати людям, як використовували ці дряпанки, які вони були. Хоча б це є схематично, щоб, бо шкаролубка дуже рідко можна зустріти, а от іменно глиняні, такі маленькі, вони зустрічаються дуже рідко. На Україні їх нараховується близько сотні». Значення орнаментів на дряпанках досліджують досі, розповіла Вікторія Бачинська. Тарас Бурак, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.